Nu știam să crei să de genul. Nu! Era mic. Au crezut în morocă și nu. Am fost să sapă și nu. Rapid, mai rău decât am crezut. Respirați, mă, stai, ajută. Stai, am uite. O să spun cum este viața, ce nu e nimic, iar tu poți să-ți hotărăști dacă te crede sau nu. Dar să știi. Și dacă crezi și dacă nu tot adevărate. Și când e adevărate, nimeni nu poate să schimbe și nimeni nu poate să ia. Ok, dar dacă tu vreți să vă ajutați, Să începem. Cu mult timp în urmă, a fost o fată cu numele Maria. Wow, ce frumoasă e! Cună, Maria? Bună, acum crezi? Nu știu. Dar tu -o, Maria lucruia în urășelul din Nazaret. Să știi că orașul ăsta există, o să-l vizitezi. Maria era măgătită cu un bărbat pe nume Iosif. Norocos tipu. Într-o zi, Maria a fost de un înger din înger al lui Dumnezeu. Ei, vezi, fix asta e. Un înger, aici pe pământ, vorbește cu o fată, Maria. Nu există tot de pentru asta. Ai măgat de femeiață? Da, ce reale. Ai vrut o teologică? Nu. Așa mă și eu. Deci acest îi spune Mariei, plecăciune ție cărești. să se pare să a Cred că așa cum niște -și, și Maria. Arată speriată. Nu te ne Maria, că ce-ai căpătat înainte înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne înțărcinată și vei naște un fiu că vei veni prenumele Iisus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Dar cum se face așa spune? Că ce nu știu de mără? Eu știu și asta. Am culat la natomie. Da, ce o să spun în încet. Duhul Sfânt se va cobori peste tine și puterea celui prea înalt De va umpli care se va naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Um, nu asta nu așa -așa, am știut la mine. Ce am zis, dar ce mai are ce m spus? Iată că Elisabeta, cu data ta, a zis și am un fiu, la Dumnezeu, că și deci la Dumnezeu totul este cu putință. Eu uit tot ce au ajutat să facă la primiile astea de dai Hei, asta s-a întâmplat cu 2000 de ani. Ok, ok, am greșit. Și cine Elisabeta asta? E să vă deserviți pe o Stai! Maria o replică. Iată rogăt, domnului faptului, sunt lucrurile tale. Maria a plecat în un sat din ținutii lutei, unde locuia ruda ei Elisabeta. Ei, unde se duce? Și cine Elisabeta? Elisabeta era o a Mariei, care locuia în alt oraș. Era căsătorită cu un om bun, preotul Zaharia, de mulți, mulți, mulți, mulți, mulți, mulți ani. Și, da, mi pare așa, văd Păi, ia e o actriță. Cu câteva luni în urmă, un înger îi s-a arătat în Izaharia, soțul Elisabetei. Vezi, ți-a spus că este tot așa. Îngerul îi s-a arătat în Izaharia pe când slujeam lui Dumnezeu la templu. Ce templu? E ca biserica, doar că înainte de Isus. Aha. Ei, e aceeași Păi da, de fapt a fost același zece. Și noi încercăm să fim cât mai aproape de realitate. Așa cum s-au întâmplat și noi. Da, multe. văd Văd că în îngerul ăsta seamănă foarte mult cu în un Îngerul i-a spus lui Zaharia. Nu te crede, Zaharia. Îngerul ăsta spune de asta. Păi, sunt niște personaje impozante. Dacă trebuie prin prin o să știți de multe situații în care au avut cu Și aproape de fiecare dată oamenii s-au speriat. Chiar? Oricum, veru, îngerii l-au pe oameni. Ce au sunt fie Zaharia, bucăciunea ta a fost ascultată. Iată că nevoasta ta, Elizabeta, îți va naște un fiu care îi pune numele Ioan. El va fi o fricină de bucurie și veselie pentru tine. Și mulți se vor bucura de, de nașterea lui, că -și va fi mare înaintea Domnului. El va merge și va gătiți Domnului un noroc bine pregătit pentru el. Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, și asta nu este înaintată în vârstă. Wow, v-ai wow. auzit ce a spus? A spus că le să se bătână. El nu știe să fie politicos? Nu se spune așa ceva despre o doamnă. A, a făcut ceva mai răbdeată. S-a de ce a spus sângenă. Fii atent acum. Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți și să-ți aduc această veste bună. Și iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri. Căci n-ai crezut cuvintele mele care se vor întâmpla la vremea lor. Hei. Ce s-a întâmplat cu vocea S-a dus. La a genită? Puterea lui Dumnezeu. Wow! Ai zis-o? Sigur a zis cu Zaharia. Așa cum spusese îngerul, în curând Zaharia și Elisabeta așteptau pe primul lor născut, în ciuda vârsteilor înainte. Dar Zaharia tot nu putea vorbi. La scurt timp a venit Maria să o viziteze pe Elisabeta. Nu se bucură lucrul în Dumnezeu Mântuitorule, pentru că pe smerită, a privit că starea zmerită a lui Păci de acum încolo, toate lea un limbă zice pentru că celălalt puternic a făcut lucruri mari în lume. Numele lui este sfânt. Maria a stat cu Elizabeta și Zaharia vreo trei luni, apoi s-a întors la Nazaret. Ba, Maria. Ba, acum crezi? Nu știu. Când a venit timpul, Elisabeta a născut un băiat Dumnezeului Israel, care a cercetat și a răspuns un de său. Și tu, grupul, vei fi chemat în locul acelui creionat. Deci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Lui și să le dai poporului Său cunoștința mântuirii, care este în iertarea păcatului, prin marea durare a Dumnezeului nostru. Wow! Tot timpul să când a vorbit, cred că o fi gândit ce să spună, cumva, va fi. Ioana a crescut și a devenit un mare om al lui Dumnezeu, exact așa cum se Îngerul. în El va fi cum a scutra lui acesta este subiectul părții 1. crezi? Nu știu. Păi, hai să vedem partea a doua. E bine, Maria? Sigur, are un rol foarte important în partea a doua. Atunci, așa facem. Mă rog, de însărcinată. Eu oh. era un am bun și nu dorea să facă de rușine înaintea lui, dar pentru că știa sigur că nu era copilul lui, se întreba ce să facă. Încă nu l -a să fătărâre când i s-a arătat un înger al tământului și i-a apropit în vis. Mă, oh. tot spate asta bine. N-am ajutat cineva să joace rolul de în cer. Iosif, fiul lui nu te teme să i la tine pe Maria, asta ta, că și-asta în ea este de la Duhul Sfânt. Ia-ți va, ia va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Când s-a trezit, Iosif a păcut cum îi spus este Îngerul Domnului și a luat pe Maria la el ca Dar n-a cunoscut-o până ce a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Când zici că n-a cunoscut-o, înțelegi că... Da, că n-a Bună, Maria. Bună, nu știu. Ia, citește și tu. De ce? Am fost am plecat de seara. Aici Unde e Unde ai A, A aici. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar Obusus să se spie toată lumea. De ce ar da cineva așa, mă Pe Pentru impozite. A, am început. Mani, mani, mani. Iosif s-a suit și el din Galilea, în cetatea Nazareth, ca să se ducă în Uitea, în cetatea lui David, numită Betlem. Pentru că era din casă și ne în înțelințea lui David, să se scrie pe un loc Maria, locând lui care era însărcinată. Mai mult, s cu făcut foame. Așa și o să ne dea creșturi? Da, o să ne dea creșturi. Sigur că o să ne dea creșturi. Totdeauna ne dau la creșturi. Acum citește-o. Pe când era lui acolo, s-a întâlnit vremea că trebuia să nască Maria și a născut pe fiul lui ei, ce mult scut. născut. L-am ce în scutece și l-a pus într-un ies, pe într o casă de focosire era la. fost Bună, Maria! Nu știu, dar te fericită pentru pădăvăr frumoasă. Da, e primul lui Dumnezeu. Și acesta e sfârșitul părții a doua. Urmează preștiurile? Nu, urmează colinte. Din nou? Nu vă temeți că își vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norocul. Astăzi, în cetatea vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc împășat în scutece și culcat în troiesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăgând pe Dumnezeu și zicând... Slavă Lui Dumnezeu în prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui! Bine, vreau, spune. Bine, vom împreună, în pleonă. Începem. Nu departe de Petrem la Ierusalim, domneam păratilor. Am văzut că alții erau să-i și avem să lui. Când a auzit împăratul de luat acest lucru, s-a tulburat mult. El știa profeția din vechime că iudeilor li se va naște un salvator, Isia. Deci nu voia să existe a Regii în afară de El însuși. I-a chemat pecălător și a întrebat unde a lăsat să se nască Hristos. În Betleemul din Iudea? Aici, din declarație. Să Deci magii au spus regelui cu exactitate când a apărut steamă. Înceți-vă! De cercetați cu deamanându despre plunc și când nu veți găsi. Ați de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Stai puțin, chestia asta chiar nu-mi place. Irore are de gând să facă rău pluncului și Mariei. O să fie bine. Nu, nu, o să fie bine. Trebuie să facem ceva, trebuie să-i avertizăm. N-avem nimic de făcut. Ei să știi povestea mai departe? Nu știu. Da. Bine, atunci hai să citem. După ce a ascultat tău împărat, au plecat. Și iată că steaua pe care o văzusele-a răsărit, mergea înaintea lor până ce-a venit și s au oprit deasupra locului unde era plumbul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut prânzul cu Maria, mama lui. S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis misterile și au ajutat. Au smirna și domâine. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai teacă la ei și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Pe un alt drum? Deci nu s-au mai întors la ei. Maria e salvată. Ies! Ei, nu chiar. Cum? Hai, citi-și mai repede. dă După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Osip. Plumești, ia... Scoală-te, ia plumbul și pe mama lui. Fugi în Egipt și rămai acolo până-i doar sună eu. Căci Rodul are să capte și să o s-a sculat, a luat plumbul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la partea lui Rod. Yes. Maria salvată. Bebelușul e salvat. Chiar și Iosif e salvat. Asta e cea mai tare poveste. Asta e cel mai tare înger. Bravo, înger. Bine lucrat. Acum urmează pășturile. Acum se-a Aproape. După ce am un înger al Domnului s-a arătat Iosif și i-a spus să se întoarcă în Israel împreună cu familia lui. Așa că Iosif și Maria, împreună cu Iisus, s-au întors în orașul lor, Nazaret. E Iisus a crescut, a creit o viață fără păcat, a învățat despre Dumnezeu care era dată Lui și mai târziu s-a jertuit pe cruce pentru păcatele Lui. Și acum toți cei ce cred în El pot avea viață veșnică. Întrebarea e aceeași pe care ți-a pus-o Maria toată seara. Acum cred? Acum cred. Știi ceva? Cred că acum cred. Chiar cred.